Thank mm -hmm. you. أهلا وسهلا بكم. أصبر نحى الموسيقى. أهلا وسهلا بكم. أووب. مساء الخير. أهلاً أعرف الفكر، آه... مرحباً بكم، أهلاً وسهلاً بكم، عسلامة، عسلامة أزول وأننة أزول نتمنى آه... يكون آه... أول يوم من رمضان ما كانش صعب جداً عليكم نعرفكم وكلكم فاطرين فهمتر المهم أهلاً وسهلاً بكم، خلي اه... زيد شوية نشوفوا شكون يجي خليني نتكلم كالعاده ومن بعد نخلي الاسئله طبعا معناتها الموضوع جدا معناتها مهم رمضان والصيام على خاطر احنا ديما نربطو رمضان بالصيام ونربطوا الصيام بالاسلام رغم ان الصيام في الاسلام فما زوز انواع من الصيام في الاسلام فما الصيام اللي جابيه الاسلام وفما الصيام الذي يمارس من طرف المسلمين آه يعني الإسلام لا يكفي إنه زور آه الصيام من جهة والمسلمين كملوا عليه وزوروه أكثر واكثرين المهم أزول ولن نزول أهلا وسهلا بكم خلينا نزيدوا شوية آه المهم مرحبا بكم الكل آه طبعاً أنا ما نقولش آه رمضان كريم للمسلمين ما نشجعهمش على الظلم والعدوان آه طبعاً رمضان آه فهمت ما عنده حتى علاقة بالصيام آه تنجم تكون صايم آه حتى أنا نصوم, نصوم أنا ننصوم كل يوم نصوم كل يوم ولكن آه ما عنده حتى علاقة يعني آه الصيام بال بالدين وما عنده حتى علاقة بالإسلام يعني احنا نعرف أن الأديان الإبراهيمية بصفة عامة هي ديانات الديانات إجرامية أتم معنى الكلمة سرقت كل ما هو مخزون معرفي ومخزون إنساني ونسبته لها طبعا أنا كما تعرفوا ما عنديش مشكلة مع الإيمان ما عنديش مشكلة حتى مع المعتقد ولكن المشكله الوحيده انا اللي نشوفها عظيمه جدا وكبيره هي هذه الاديان الابراهيميه التي اعتبرها ليس ديانات طبيعيه هناك ديانات طبيعيه هناك معتقدات طبيعيه هناك ايمان شخصي ولكن الديانات الابراهيميه بل حتى قبل الابراهيميه حتى بدايه من الزردشتيه، طبعا بعضهم يقول لك الصيام موجود في الزردشتيه، هذا كذب يعني ما ما نعرفش شنو المصادر بتاعهم اللي اعتمدوها لكي يقولوا ان الصيام موجود في الزردشتيه في المنويه التي هي انفصال عن الزردشتيه وجد الصيام بل زردشت كان يحرم ويمنع الصيام أصلاً فأنت تعرفوا اللي أول ديانات التي معناتها تعتبر ديانات سياسية إيجيولوجية هي الديانة الزردشتية معناتها نظن العدد كافي نبدأوا الموضوع عن تعنا. اصبر ساعة باش نسكر الشباك على خطر السينو باش نعمل حس ياسر ويتقلقوا الجيران رغم اللي مازال وقت سامحوني. اوبلا اوبلا لا اوبلا الله اوبلا الله اوبلا لا المهم المهم انتم نتمنوا تكونوا كلكم لاباس. آه، المهم هاي آه، نبدا ا آه، بما اني نقرا التعليقات فهمت او مانيش نقرا التعليقات معناتها خلينا نطرح الموضوع من بعد نص ساعه آه، 40 دقيقه آه، نطرح الموضوع من بعد نتنقلوا لبعض الاسئله ونختموا ما نحاولوش نطولوا ياسر نحاول باش نعمل فيديوهات وحتى ما نخدمش انا نخدم من نجمش نعمل فيديوهات ما أنت قلت لكم كل صراحة من نجمش آه آه خلينا نتطرقوا في الموضوع بح. اليوم الموضوع متاعنا رمضان والصيام بين الطبيعة الإنسانية والتزوير الإنساني طبعاً العنوان آه متاع الفيديو هذه خليني نبدأ آه بالسلام وأزول وعسلامة والسلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر أه رمضان ليس في الطبيعة الإنسانية العنوان شوية هكا غلط معناتها مش غلط أما مع انت حقني قلت أصليا بين الطبيعة الإنسانية والتزوير الإسلامي وخلق ما يسمى بشهر رمضان خلينا نبداو من أول الوجود الإنساني الصيام عند الإنسان قديما قديما بل يمكن أن نقول إن الصيام ليس اختراع بشري بل هو موجود حتى في الحيوانات يعني في عالم الحيوان قبل الإنسان أن يكون إنسان كان هناك الصيام ونجد اليوم كثير من الحيوانات تصوم مما يدل على أن فكرة أن الصيام هي معناتها قادمة من رب أو من قوة خارجية أو من مخلوقات ما نعرفش عليها مش نوة تنينية يعني كذب في كذب فهي طبيعة حيوانية بل طبيعة في الأحياء هناك حتى بعض النبات التي تصوم اذا يزيو الكذب ويزيو من التلفيق ونسب معناتها اشياء الى رب مجهول وخلينا في الواقع نتاعنا وفي وجودنا الحالي احنا كموجودات واعيه ومفكره الصيام ليس شريعه ولا وليس قادم من وراء السماء أو من وراء الحجب. الصيام طبيعة عند الأحياء وهي تدفع إليها ظروف وعوامل. خلينا نرجع نفهم المسألة بال موجودة عند الأحياء وأذكر على سبيل المثال مثلاً الأسد. الأسد يصوم مره في الأسبوع، لماذا؟ لأن الأسد يأكل كثير من اللحوم، وتتراكم في جسده ما يسمى نوع من الحامض السام، ومجبور الأسد أن يصوم 24 ساعه عن الأكل لكي يتخلص من هذه السموم المتراكمه، إذا هنا الصيام.. نتيجة وضع وظروف أن العنكبوت مثلا أنواع من العنكبوت تصوم لكي تسمح لحماية بيضها حتى يخرج ولأن العنكبوت مع كائن رهيف وكائن يمكن أن يموت عندما يولد لازمها العنكبوتة مدة ثلاثة أربعة أيام حتى لين يفقس البيضة متاعها تصوم، هنا ظروف أخرى أجبرت العنكبوت على إنها تصوم. هناك سمك سمو السمو في السفر متاعو نحو التلاقح يصوم، لماذا يصوم؟ لكي يتحرك بسرعة لأنه يمشي ضد المياه و يطلع على ال... هال... ي... يولد يخرج من الماء المالح ويدخل الماء الحلو ويمشي عكس الطيار ولا يمكن له ان يتنقل بسرعه لكي يصل لكي يتلاقح ولكي يلد فاذا يقوم بعمليه صيام قبل السفر ولا اتكلم على الطيور ولا اتكلم على عديد الحيوانات التي تصوم لسبب أو لآخر هذه مسألة واضحة وبينة فهمت آه طبعا الصيام أيضا يمكن نتيجة الظروف آه لأسباب معينة تتعلق كما قلت لكم بنوع عن الحيوان أو بسبب قلة أو قلة وفرة الأغذية فلهذا لاحظوا ان الصيام عند الحيوانات وفي الطبيعه يكون دائما يا اما في الشتاء يا اما في فتره الربيع. لم نرى معناتها حيوانات تمشي تصوم به الا مثلا الاسد وبعضهم قليل انهم يجيو يصوموا في الصيف، يعني كانت مرتبطه الصيام بفتره ما يسمى الغذاء وتوفر الغذاء عندما يقل الغذاء الحيوانات. تقوم بعملية طبيعية للاجساد المتاحة لكي تحافظ على البقاء المتاحة إذا الصيام من العالم الطبيعي الذي وجدنا فيه والظروف تكون داخلية أو خارجية والإنسان لا يخرج على هذه القاعدة لا يخرج على هذه القاعدة الإنسان عندما بدأ يكون ما يسمى بالمجتمعات الإنسانية والتجمعات الإنسانية حتى هو مع تمارس الصيام سوى مثلاً في حالة الخوف أو ما تنساش هناك أيضاً صيام طبيعي مثلاً الإنسان عندما يسجن الأيام الأولى يصوم لا يقدر أن يأكل يليزم وقت وهذا القوة حتى في بعض الطيور كما مثلا طيور الزينه البيروش انك عندما تنقله من قفص لقفص يقعد يومين ما ياكلش اذا هناك عوامل داخليه الخوف الحرب الخارجية الحرب عده عوامل النفسيه هي التي تجعل الشيء او الانسان هو يسوء اذا الصيام لا علاقة له لا برب ولا بتنين ولا بسنفور ولا بخنفوس الصيام أمر طبيعي موجود عند كل البشر أي. الآن نرجع بعد ما تكونت المجتمعات الأولى البشرية قديما بدأ يظهر طبعا الإنسان ارتقى في مستوى الوعي متاعه وبالانتباه وجد ان الصيام يعني يحدث له تغيرات نفسيه ويكسبه قوه نجم قوله طاقه معينه فلهذا في الاول في الاول البشريه خلينا على الصيام الطبيعي نتيجه الحروب والظروف وكل شيء. بدا الصيام يمارس في مجتمعات صغيره عند ما يسمى بالكهان او بالرهبان او بالبراهمه الاولين عند الفيدا. والصيام بدا ياخذ مسلك روحي من الحضارات القديمة جداً سواء الإفريقية سواء الآسيوية وغيرها وعند الشعوب وكان هناك نوعين من الصيام كان ما يسمى بالصيام للخاصة ما يسمى بالرهبان والكهان وكل شيء وذلك ما عندهم حتى أن وضعوا شعائر خاصة بالنسبة لتلقي الحقيقة مثلاً هناك في بعض المذاهب أو الطرق الفيدية ان الشخص لازم ان يمر بأربعة انواع من الصيام. النوع الاول يدوم اربعه ايام وهو يتلقى في الاستعداد للدخول للصيام لكي يتلقى الحقيقه الصغرى، يعني يتم اربع ايام من الصيام كامله، كامله طبعا الا على الماء هذه فكره الماء هذه جابها رب محمد ما عندها حتى دخل ما شفت أنا صيام على الماء في أي مجتمع من المجتمعات لأن الماء شيء مهم جدا يمكن أن تمتنع الماء فترة معينة أما تمتنع فترة طويلة وفي الصيف وكذا هذه مضرة وهذا عدوان محمدي قثمي إسلامي على فري على لا يقول فريضة وإنما طبيعة مهمة التي هي الصيام هذه معنى المسألة ثم عندما يقبل التلميذ بعد أربعة أيام من الصيام لكي يثبت إنه مستعد للدخول للقبول ما يسمى بالحقيقة الصغرى يصوم أربعين يوماً وطبعاً الصيام أربعين يوم ليس عن الماء وليس على بعض الأشياء وإنما صيام على مع الأكل الثقيل وغيرها من أجل يعني يأكل ما يكفي خطر أحنا في الحقيقة 80% من اللي ناكلوا فيه يمشي حشاكم في الطولات ولا في المرحاض ولا في البيساء يعني ناكلوا أكثر ما يحتاج البدن بتاعنا هذاك علاش اللي الزايد يا أما يمشي يتلوح فضلات يا اما الخلايا متاعنا ويتحول الى سمنه ويتحول الى شحم ويتحول الى امراض موجوده في الجسم الانساني به. ثم بعد الاربعين يوم يدخل عمليه الصيام الكبرى التي هي تدوم اربعمائه يوم وهو ما يسمى الصيام الاعظم للحصول على الحقيقه الكبرى وهي مطلوبه مره في العمر 400 يوم مره في العمر عند بعض المعتقدات الفيديه فهمت؟ كما ان عندما نرجع للتاريخ الحديث يعني اللي قبل الاسلام شنو نلقاو؟ نلقاو مثلا الاسلام عند المسيحيين كانوا يسمون 55 يوم وفما اللي يسمو 60 يوم وفما اللي يسمو 40 يوم وهو الصوم المقدس ويصومون ايضا 43 يوم صوم الميلاد وصوم العذراء و25 يوم صوم الرسل معناتها فما عده انواع من انواع الصيام وتعرفوا لي صيام المسيح زي زاده مش على الماء وصيام يعني يكتفيوا ما يسمى بالجالات اللي بلاش خميره و نوع من الصيام يعني الذي يخفف البدن والذي هو أكثر صحي. بينما الصيام نجده مثلاً عند بني إسرائيل كان يعتبر الصيام عند بني إسرائيل كعلامة تدل على الحزن والكآبة. هنا اليهود كما قلت لكم يعني أسباب الصيام عدة أشياء منها ظروف منها ساعات الإنسان يبدأ كئيب ولا تقع له أزمة نفسية ولا يبدأ في سجن ولا يتم توقيفه. تنقطع نفسه عن الأكل فصيام اليهود يقترب من ذلك الشيء وقد بدأ من وقت ما تاهوا في الصحراء سيناء على حسب طبعا الرواية اليهودية فمن هناك وقع ما يسمى الصيام هو الحزن والكآبة والتكثير على الذنوب والمعاصي ظنا منهم أن من خلال الصوم أنه لا تتكرر معهم تلك الأوضاع وكانوا الاسرائيليين يصومون كثير من الايام في السنه مثل ايام قبل التنصيب و اليوم الثالث عشر من مارس و صيامات اخرى وفما اللي مذاهب يهوديه تصوم أربعين يوم وفما عده انواع من معناتها انواع الاصيام وفما اللي يصوم معناتها جويل يعني الشهر الثامن والشهر التاسع و فما صيامات هي الحداد والسيام أه معناتها على الحزن ولا وقتين واحد وغيرها من أنواع الصيام. طبعا والسيام أيضا كان عند المصريين القدامة طبعا هما يطبقون الصيام القديم بتاع المصريين القدماء لكن يعتبر المصريين القدماء الصيام فريضة دينية لتقرب الأحياء من الأموات لأن لأن حسب المعتقدات المصرية القديمة كانوا يعلموا بالعالم الآخر وعالم الأموات أن عالم الأموات لا تأكل ولا تشرب فلكي نتقرب منها يجب أن نصوم ونمتنع عن الأكل طبعا هذا يعني بصفة عامة يعني الديانات القريبة التي تتكلم مع تعاملت على الصين طبعا وعندما جينا نشوفوا نلقاو حتى البابليين كانوا يصوموا السومريين كانوا يصوموا واليونانيين والاوروبيين كانوا عندهم صيام يسمى صيام للعلاج للعلاج من الامراض كان عند اليونانيين كانوا عندهم نوع من الصيام انهم يصومون للعلاج من بعض الامراض الذي تطرا على الانسان إذا طبعا ونجد كثير من القبائل في افريقيا وكثير في استراليا والهنود الحمر والشامان وكل شعوب العالم تصوم ربهم ويجي رب الاسلام ويقول لك الصيام فريضة من الله ولكن الاسلام عرف القرآن معناتها ما كذبش فمتى في هذه المسألة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصيام كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وتصحيح الآية يَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ فُرِضَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامَ كَيْمَا كَانُوا يُسُومُهَ الْنَّاسِ الْأَخْرِينَ وهذا دليل من القرآن ومن الإسلام أن الصِّيَامَ ليس خاص برب الاسلام ولا برب محمد راهو الصيام موجود عند كل الشعوب هذه مساله باهي خلينا تو آه ننتقل للركن الثاني اللي هو زاد مهم هي مساله رمضان وهي المهزله الكبرى فهمت <تصفيق> طبعا آه باه ما باش نشوف حط لكم الاسئله ما تسالوش خليني نكمل آه نلقي الموضوع نتاعي باش ما ندخلش بعضي ومن بعد نجاوب على الاسئله اللي نلقاهم قدامي مانيش باش نغزر باش ما ندخلش بعضي خاطر نغزر للاسئله ما عادش ولا الكتابه نتاعكم تدخل بعض آه تنجموا يعني آه معناتها توقفوا اسمعوا اسمعوا من الكتيبه شدوا ايديكم، اربطوا ايديكم، حطوا مناط في ايديكم، ما ت ما تكتبوش. ما تكتبوش، خليني نكمل بعد اكتب. فهمت؟ ااا باهي، أول حاجة، اسم رمضان هو اسم أول حاجة أسماء الشهور، خلينا نحكيو على أسماء الشهور. أسماء الشهور عند العرب قبل الإسلام، قبل 100 سنة من قدوم قثم محمد لم تكن الاسماء بالاسماء المعروفه اليوم الاسماء التي محرم وصفر وربيع الاول وربيع الثاني وكذا وكذا وكذا هدول كله رمضان وكل شيء كانت لها اسماء اخرى وتم تبديل الاسماء مرتين قبل المره الاخيره والثالثه وكان رمضان اسمه تاتل، ومعناه من يختلف الماء من البئر أو العين. وكان أيضا اسمه زاهر، فهمت؟ لأنه كان يوافق مجيء وقت ازدهار النبات عند العرب. كان يسمى تاتل، وكان يسمى يسمى زاهر. جاء كلابة ابن مرة اللي هو الجد الخامس لرب قثم وبدل الاسماء واعطى تسميات جديده للشهور القمريه باسمائها التي نعرفها اليوم ومنها رمضان الذي كان مجيئه وقتها كان يبدا الحر على حسب ما يقال ولكن هذه روايه يقولوا رمضان جاء رمضان سمي رمضان لان فيه الرمضاء يعني يشتد الحر ولكن هناك آراء أخرى وهي الأقرب للمنطق هي رمضان سمي رمضان ليس لأنه كان يجي في الصيف لأن محمد قدش صامه صام صام تسعة سنين وقتش فورض الصيام فورض بعد سنتين من الحشر واحنا تعرفوا إلا الأشهر القمرية الدور فهمتها يعني معروفة اللي هي الدور، يعني محمد ربه لو عمره صام في الصيف. فهمت؟ لو عمره صام في الصيف، صام تسعة سنين ولا عشر سنين ولا ثمانية سنين. فهمت؟ غير احنا خلانا نعانيه وكاهو. فهمت؟ ثم اللي يقول لك أنه رمضان كان وطبعا العرب كان تصوم رمضان قبل الإسلام، أنا قلت لكم محمد ما جاب ربه حتى شيء جديد. محمد ما جاب حتى شيء جديد. خذال العادات والتقاليد العربيه لهذا الاسلام يعتبر عروبي في الدرجه الاولى واتكلم على الاسلام العروبي الارثوذكسي الاسلام السلفي الاسلام الذي نجده في الكتب وانا وطن اتكلم على محمد رغم مش عندي عداوه مع محمد يمشي يزمر محمد ما شغليش فيه فهمت؟ ما مهمنيش انا اتكلم على محمد الموجود في المصادر الإسلامية هذا محمد الذي يهمني أما محمد هل هو موجود هل هو غير موجود هل هو كان كذلك هل هو قال كذلك هل هو يعني كذلك أنا يهمنيش في ربه أصلا محمد شخصية تهمنيش أنا أعطيني محمد اللي موجود الآن في عقول 1500 مليون نعجة يتبعوا في ربه هذا اللي يهمني يعني. فهمت يهمني في محمد رب هذا محمد فهمت ورب محمد ورب محمد على حسب موجود في المصادر الاسلاميه المعترف بها يا اخي انا ربكم كنت عايش معاه باش نعرف ربه محمد ما كنتش عايش معاه انا ما نعرفوش ربه محمد وما نعرفش ربه اصلا لا ربه ولا هو انا عندي مصادر وصلت لي مكتوبه قال لك محمد عمل محمد عمل محمد عمل هذا محمد بالنسبه لي مجرم مجرم باتم معنى الكلمه ورغم هذا محمد مات ومشى وما يهمنيش في رب محمد اللي يهمني من يتبعوا فيه في ال1500 نعجه اللي تبع في محمد واللي تصلي عليه سبحوا لي اذا خلينا نعود الى مساله ما يسمى رمضان. اذا شهر رمضان فهمت اللي يعتبر في الاسلام من بعد جات التفسيرات انه كذا وكذا، انه من اعظم الشهور في الاسلام وفيه البركه ونزل فيه القران، طبعا نزل القران من السماء السابعه الى السماء الدنيا عمل ترانزيت يعني. يعني ما نجمش يهبط الكل، فهمت؟ هبطت من السماء في رمضان، هبطت من السماء السابعه للسماء الاولى آه من بعد بقى يقطر علينا بالقطره بالقطره فهمت؟ وتسليل الشياطين والعتق من النار والبركه في الحسنات وتفتح به ابواب الجنه وانزل الله على عباده انواع الكرامات والعطايا والرشوه باش ومن الجد جد جد معناتها معروف فهمت انها في شهر رمضان من الأركان الخمسة معنتها في الإسلام على حسب قول محمد بني الإسلام على خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والصوم رمضان وقد معنتها مش لازم معنتها لكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم قد تكون وهذا الكل ما عندها موجود في المصادر الإسلامية اذا خلينا نكملوا على مسألة رمضان اذا قبل الإسلام كما قلت لكم الدورة القمرية كانت هي التي تحكم التقويم التي هي خمسة و 30 يوم بالتالي وكانوا ساعات يجي 30 يوم لكل شهر عند العرب والمسلمين حكاية وتاريخ ما نشوف نقعد فيها لكن القداسة الكبرى تقول لشهر رمضان إنه الشهر المقترن بالركن الرابع من أركان الإسلام يعني رمضان ما أصبح مهم إلا بعد ما ظهور الإسلام كان قبل أشهر كأي أشهر الأخرى لكن لكن في العصر الجاهلي كان يعرف شهر رمضان بهذا الاسم وكان معنتها يسموه مثلا في اللغه العربيه العربيه العاربه يسمى عاد وثمود كان كما قلت لكم اسمه تاتل وكان اسمه زهار وكان اسمه ألف حاجه المهم المساله المساله المهمه لبعض يقولوها ان شهر رمضان كان قار من بعد ولا متحرك هذه ما مش ادل عليها في الحقيقه انا بحثت في المساله لم اجد ان شهر رمضان كان قار آه بل آه خاصه في فتره محمد حتى بعضهم حتى القرانيين هذوك اللي يزوروا اللي بالنسبه لي انا كيفهم كيف الاعجازيين اللي يلعبوا على جهل الناس وعدم معرفتهم باللغه العربيه وعدم معرفتهم بالتاريخ بشيلاقوا عليهم يقول لك حتى حق ان الدوره القمريه ومعنتها الصيام في عهد محمد كان قار من بعد آه ابو بكر ولا عمر ولا ما نعرفش عليه شكون جاء وردوا يدور. لا الاشهر القمريه كانت عند العرب تدور فهمت؟ وكانوا يجعون يعملون النسي مره بعد قديش على حسب الظروف لتبديل اشهر الحرام على حسب التجاره. يعني كان النسي يعني ماهيش حاجه قاره كانوا يعملوها على حسب الظروف المعينه. ثم ياسر ادله تدل على ان أه وقت محمد وقت محمد ان الاشهر كانت تدور فهمت؟ منها مثلا غزوه نظن احد جات في سبعتاش بدر بدر جات في رمضان في سبعتاش رمضان بدر ولا احد نسيت جات في سبعتاش رمضان وفتح مكه جاء في عشرين رمضان وعندما نرجع معناتها رغم اللي من بيناتهم 10 سنين تقريبا وعندما نرجعوا ل 17 رمضان و20 رمضان اللي هي ثلاثة ايام نلقاهم فرق من بيناتهم كبير ياسر 10 سنوات يعني تقريبا شهرين ثلاثة بالاشهر ما يسمى الشمسية وهذا يدل على ان في عهد محمد كان رمضان يدور. علاش محمد استعمل الاشهر القمريه؟ فهمت؟ في الحقيقة محمد لم يستعمل الأشر القمرية بذكاء يمكن أن نقوله مثلاً نضرب لك أنا مثال أنا نقول لك مثلاً عند الفيديين كانوا عندهم الصوم بتاع 400 يوم 400 يوم يعني يطلبوا من الرهبان أو من الأشخاص البراهما الكبار أنهم يصوموا 400 يوم لكي يتلقوا الحقيقة الكبرى فلأن الناس من الجموش يصوموا 400 يوم عملوا لهم الدوره هذه فهمت وهذه يمكن يمكن مسيلمه الذي يسمى مسيلمه هو يمكن جاب هذه الفكره يمكن يعني جاب هذه الفكره لكي الناس العاديين ينجموا يصوموا العام كامل ويحصلوا على هذه البركه لمعرفه الحقيقه المهم احنا هذا ما ولكن انا على حسب رايي أن محمد ما جاب حاجة جديدة وجد تلك الأمور كما هي عليها فطبقها كما هو ببهامة وتصديقة مسلم مسلمة ابن حبيب الاسم الحقيقي بتاعه هما يعيدوا له مسيلمة يصغروا فيه ويطيحوا له في قيمته. خلينا توا نرجعوا للنقط الأخرى إذا رمضان رمضان أول حاجة الصيام الجماعي هو آه من ما نعرفش حيوانات وما بعض الحيوانات تصوم آه صوم جماعي اكيد ولكن آه استعمال الاسلام او المسيحيه او اليهوديه آه الصوم الجماعي هو من اجل اخضاع الناس من اجل تحديد الناس هو عمل سياسي هو عمل سياسي مثل بناء الكنائس والمعابد والمساجد والجوامع فهمت هو من اجل قياده القطيع اذا هنا نرجع لنقطه واحده مساله رمضان قلت لكم رمضان كان تبدل اسمه ألف مره كيما تبدلوا الاسماء نتاع الاشهر الاشهر كانوا آه القمريه كانت تدور وكان يوقع فيها الناس مره مره لحسب الظروف المعينه ومحمد ربه ما جاب حتى شيء جديد فهمت ما جاب حتى شيء جديد اللي يلقاه عملوا بالشوية بالشوية بدات تتطور الحكايه و ناكد مساله اخرى ان الصيام 30 يوم ليس عند الزردشتيين وانما عند المنويين الذي هو مذهب زردشتي فهمت والذي كان قريب جدا من الدهريين أو الزمانيين آه الذي هو أيضا مذهب غنوصي زردشتي الدهريين هو مذهب غنوصي زردشتي والذي كان ينتمي إليه سلمان الفارسي وله ثلاثين يوم من الصوم حتى هو الذي يؤمنون بأن الرب هو الزمان آه في المسألة هذه إذا الصيام ليس له علاقة برمضان يعني تنجم تصوم في أي وقت تريد لا الدهريين ليس ملاحدة يا إبراهيم الدهريين هم ليس ملاحدة هذا خطأ كبير آه أنا هبطت في المجموعة الغنوصية عن الدهريين وعندهم إله هبطت الصوره متاع الإله متاعهم هو مذهب زردشتي يؤمن بأن هارو هناك اله قبله اسمه الدهر، اسمه الزمان، هو الذي خلق اله الشر واله الخير، وهذا الاله هو اله آه لا يهتم. خلق ولا يهتم، يهموش. فهمت؟ ما يقولوا لا يهلكنا الا الدهر. وهنا يقصد به المفهوم تاع الدهريين، على اساس انهم ملاحده لا هما فرقه غُنوصية زردشتيه فهمت وتنجم تعاود تبحث في الموضوع ومعنتها وكان انت موجود في الجروب وترجع للمقالات الاخيره وانا هبطت التصويره نتاع الرب نتاعهم، رب تحفون محلى منظره عنده عده يدين وساقين ورجلين فهمت المهم تنجم تشوف الصورة بتاعها، ربط الدهريين الملح الدهريين بالإلحاد ليس صحيح. به، ما عادش باش نغزر خلينا نمشي للواحد. آه إذا ربط معناتها الصوم الجماعي رمت محمد قال لك علاش جاب الصوم؟ قال لك أول حاجة هو سنة ثانية هجري فرض الصوم. يعني محمد والصحابه والمهاجرين والانصار اكثر من 10 سنين مسلمين وما يصوموش رب فهمت وقتهم شيل المدينه وشاف فهمت اليهود وشاف المسيح وشاف البقيه وكل شيء وقتها ما هو يعاني الدماغ يغير كل ما يشوف حاجه دايما يقول يقول تشوفوا حاجه في اليهود ياخذها من عندهم ويردها نتاعو معناتها سرقه غوره عصابه آه قرصا فهمت؟ آه شوف حاجه أيها ذي نتاعي انا فهمت؟ هو حتى عيسى رده وموسى موسى رده وابراهيم رده ونوح نوح رده وغيرها وغيرها وغيرها فهمت؟ اذا ايش في ربه؟ آه مثلاً ربط الصيام آه بالغروب وبال بالفجر ما يسمى بالصبح أو الفجر فهمت حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الأسود؟ وبالغروب الشمس رغم ان فما خلاف من بين الشيعة هل الغروب هو خاطر فما آية قرآنية تقول لك وأتم الصوم إلى الليل خاطر السنة الشيعة يعتبر السنة الكل فتري علاش على خاطر السنة يفتر وقت غروب القرص وانتم تلاحظوا تلاحظوا ان السحور يبدا قبل طلوع القرص، يعني قبل ان يتبين الخيط الابيض من الاسود، فهمت؟ وقتها يتم يعني لوجيكمون منطقيا، فهمت؟ ما انه الامساك عن الطعام يكون قبل طلوع القرص بنص ساعة، نفس الشيء يجب ان يكون الإفطار بعد غروب القرص ب 20 دقيقه نص ساعه يعني حتى تظلم الدنيا وهذه الايه واضحه في القران يعني واتموا الصوم الى الليل يعني ما تفطروش وقت الغروب فهمت؟ يعني ايه ما الايه ما كنت تحب نقراها لكم الايه هذه مشكله كبيره فهمت؟ واتموا الصوم إلى الليل خاطر عندي في الذاكرة متعي وأنا ما عادش نحب حد نتذكر رب القرآن فهمت؟ آه يقول لك الإسلام الصيام إلى غروب الشمس وليس كما يقول بعض الشيعة آه هاي فهمت؟ الآية تقول بالضبط مع معنتها هم يفسروها تفسير آخر آه ثم أتم الصوم إلى الليل فهمت؟ سورة البقرة آية 87 إذن هما يعتمدوا على بعض الأحاديث وكل شيء ولكن علينا أحنا في المسألة هذه ما يهمناش فيهم المهم كل الشيعة يعتبروا السنة فاطرين واللي هما ما همش يصوموا على خاطر يصوموا عند غروب القرش وليس عند ظهور الليل 187 وثمانين يعني من سورة البقرة سبعة سوره البقره، اش علينا؟ ااا آه المساله الاخرى آه مساله الصيام، كما قلت لكم، الصيام يا سيدي الان ثم مدارس موجوده في اوروبا للعلاج بالصوم. الصوم به اصلا نرجع لنقطه معينه ساعه. الاسلام قال لك باش تحس بالفقير. فهمت؟ انا معناتها نشوف إن الاسلام فرض الص الصيام مجرد فهمت يقلد في الأخرين لا أكثر ولا أقل ما هوش فهم من حد شيء أنا يعني بالنسبة لي محمد إنسان ما هو فهم حد شيء والإسلام تكون بعد محمد وتسرق من حاجات أخرى وتكون فهمت يعني إنسان بالنسبة لي محمد إنسان يعني بدوي إنسان جاهل إنسان تم استغلاله واستعماله والقى كما توا يعملوا فهمت يأخذوا واحد ما عنده حتى مستواه ويردوه رئيس الجمهورية ولا يردوه مسؤول كبير فهمت معروف آه، اذا شعلنا آه، في المساله هذه آه، معناتها وقت في في الاسلام نلقاو ان الصوم مربوط آه، بالاحساس بالفقير فهمت وطبعا هنا فما فرق كبير راه بين الصوم في المذاهب الاسلاميه مثلا عند الصوفيه الصيام معناتها مش كما تجده عند عامه المسلمين تو مثلا خاصه السنه السنه السنه ومساله الافطار مثلا عند الشيعه بعض مثلا الفقهاء الشيعه مثلا الدخان ما يفطرش فهمت بينما عندهم الغبره تفطر فهمت و... وبعضهم مثلا يعتبر أن الصوم فهمت كي تجوع ياسر نجم تاكل خاطر لا تلقوا بنفس انفسكم الى التهلكه فهمت ويقول لك عدة من أيام أخر وإن كنت منك منكم مريضاً على سفر في عدة من أيام أخر والله تريد أن تؤتى رخصه كما تؤتى فرائضه تلقى ناس توا خلينا نحكيه على رب المسلمين. يا ولدي راه الإسلام أنا قهرني مش قهرني يعني دين ما يصلح الشيء فهمت؟ تابعين تعرف ما نعم يصلح الشيء المشكل المشكل إن المسلمين أبهم من الإسلام نتاعهم. بربي قولوا لي بربي أنا مش ربهم هما بربي أنا قولوا لي فهمت هل الصيام الذي يطبق الآن في الدول ما تسمى بين قوسين الإسلامية هل هو صيام يتذكر الفقير؟ هل الماكلة ربهم اللي ياكلوها؟ بعد شقان الفطر ناقة الله وسقياها راهي المستشفيات تتعبى يا ماكلة يا بريك يا مشروبات يا حلويات ويبقى ليل كامل وهو يمخمخ يمخمخ يمخمخ, يمخمخ, يمخمخ يمخم حتى يطلع الصباح بالعمل ما يرقدش والصباح يصبح راقد كالبهيمة حاشا البهيمة لو فرضنا أن الإسلام موجود، الصيام موجود في الإسلام، هل الصيام الذي يطبق عند المسلمين اليوم، هل هو، إسلام، هل هو صيام يعتبر فريضة ولا يعتبر كفر وعدوان وتعدي على الجسد وعلى الأخلاق وغير العرك والمشاكل وقلة الخدمة، و اللي ينحي الشراب يولي يتكيف الحشيش واللي ما ياكلش نهار كامل ويصبح راقد يقوم كان عند الواحد عند شقان الفطر ويبدا ياكل حاشاكم كالبهيمه والمرشيات تتعبى والاستهلاك الاستهلاك الاستهلاك, الاستهلاك في بالك اللي الميزانيه بتاع الدوله يعني الميزانيه نتاع الخضر نتاع الغلال نتاع الواحد اللي موجوده في شهر رمضان تكذب العين وما في بالك اللي يأكلوه المسلمين في شهر رمضان ما ياكلو عام كامل ولا 6 شهور على الاقل و 6 شهور الاخرين هو عيد العام اللي ياكلوا نهار العيد الكبير هو اللي ياكلو عام كامل كل علوج اللي يشريوه يمكن عام كامل يقعدوا ما ياكلوش اللحم وياكلوا نهار العيد الكبير اللحم ويبقى حياتهم كامله عام كامل وياكلوا كان في العجه ويفقصوا في العظم وشويه فلفل وشويه طماطم وجهير رمضان عاد هيا عاد هالبريك ها هالحريرة ها الحريره ها البسطيله ها وخلاهم ويبداو يمخمقوا وما نحكيوش عاد على الحلويات الزلابيه والمخاره والكعك والكريمه والبوزه ويعطيهم بوزه على مخه. يا سيدي فين تتذكر رب الفقير في شهر رمضان فين؟ يا اخي وفوق هذاك الكل. اه انا صايم، هيا غطي ونساكم باش ما نفطرش، اه النظره كذا هو كذا فهمت؟ راهو شهر يعني كان جيت رب محمد. صدقني صدقني كان جيت رب محمد لما نهبط للمسلمين لأنا رسول الرسول لشي يزي كان جيت أنا رب إبراهيم يزي بعثت لكم إبراهيم ما عملتو شيء. بعثت لكم موسى ما عملتو شيء. بعثت لكم عيسى علقتوه بعثت لكم محمد وهي عمل فيكم القهار نحالكم رب والديكم محمد فهمت؟ أسلم تسلم ما ينفع فيكم كان محمد ما دام انتم مع عقلياتكم هكاك ما ينفع فيكم كان محمد فهمت اما كان جيتنا الرب الابراهيمي ورب محمد فهمت نهبتلكم تو طو... في رمضان ما يقول لك ربي يهبط في رمضان وليله القدر وليلة عزاهم وليله خلاهم فهمت نهبتلكم ونطير ربكم الكل فهمت نعرف انا كان هبطلكم ونقول لكم انا ربكم الاعلى تو طيب تصيبوني وما تصدقونيش يا رب الرب محمد كان يجي محمد تو طيب محمد كان يجي طيب يقول لهم هذاك مش صيام تو يقتلوا ربي فهمت باهي باش نقعد انا نخرف المهم الصيام انا نصوم نصوم كل يوم ونصوم وعملت عده انواع من الصيام هناك أنواع من الصيام، هناك الصيام على الكلام، هناك الصيام على بعض المواد فهمت آه اللي تشوف روحك معنتها ديما آه تستعمل فيها، هناك الصيام على اللحم نجم مثلا في رمضان، أيا سيدي في رمضان، أتصور رحم دولة مثلا كيما تونس ولا أي دولة أخرى يجي مثلا في الصيام يمتنعوا عن أكل اللحم. يا سيدي كل اللي تحبوا شوفوا قدش توفروا للدولة على الأقل رمضان ما تاكلوش فيه الحب باش توفروا علوش العيد ربكم تيدي خدموا رب مخاخكم يا أخي عندكم مخ ولا عندكم بطيخة في راسكم هوني شنيا حالتكم أنتوما يا سيدي بطلوا أكل اللحم في شهر رمضان ربكم مش من بعد تذبحون منيون علوش ربكم يعني هذا الشيء مش معقول لازم لازم دولة تكون قوية فهمت لازم دولة تكون قوية جدا باش تفرض هذه الامور المهم الصيام هناك عدة انواع من الصيام كما قلت لكم فما الصيام على فعل اشياء الصيام حتى الصيام على العمل هي راحه بقاص فهمت الصيام على اللحم اما مساله الصيام على الصيام وان الصيام هو عباره على ديدونج للبدن فهمت والصيام عنده القواعد بتاعه، قبل ما تدخل الصيام ما تجيش هكاكا دايركت تدخل، أيا آه إن يعني شفتوا الهلال فصوموا، لا. أول حاجة لازمك تدريج، هذاك علاش قلت لكم في الفيديا أو في الغنوصية يبداوا بالصيام بأربعة أيام، هم نفهمكم كيفاش الصيام الصحي، ما يسمى بالصيام الصحي. فهمت؟ الصيام الصحي أنك تجي قبل ما تبدا تصوم أربعة ثلاثة أيام، فهمت؟ تنقص من الأكل وتكثر كثير من الماء. ثم بعد لا تكمل هذيك الأربعة أيام تعمل عملية وفي الفترة هذيك أحسن شيء معناتها صحياً هم يعملوها ياسر إن يأكلوا ياسر عوينة من عرش اسمها عوينة البرقوق بالمغربي العوينة بالتونسي من عرش بالعربية بالعربي اسمها العوينة فمتى؟ العوينة معروفة أنها تجر الجوف. فهمت يعني اه تنظف المعدة فهمت العوينة والعنب وكل شيء هذه ما يسمى الأشياء الماوية ثم بعد تكمل أربعة أيام تستعمل ما يسمى بزيت الخروع زيت الخروع هذا معروف زيت الخروع انك تشد مثلا عصير اه شوية عصير وتحط فيه ملعقة كبيرة من زيت الخروع وتشربها قبل احنا في عائلاتنا قبل نتذكر ويمكن فيكم شكون يعرفها يعملوا ما يسمى بالحقنه بالحقنه هي تنظيف المصران الخشين وحتى اللي مثلا باش يعملوا تيست نتاع الطبيب نتاع المصران الخشين يعطيه نوع من الحبوب موجوده في الفارماسي ان تشربها وما عادش تاكل الليفيات فهمت ما عادش تاكل الخضره ما تاكل حتى شيء نجم مثلا تلك الحاجات يعني ما فيهمش ما, ما, ما تخلقش فضالات تعرف اللي أنتم الخضرة والخضرة هي اللي تخلق أكثر شيء فضالات وتبعد على حكاية المكرونة والروز وكذا وكذا وكذا وفما نوع من أنواع لا مش الخوخ مش الخوخ العوينا أه هي مائية كفلة عنبمة كبيرة لعوينة من نعرفش اسمها بالعربية الفصحى العوينا أه لعوينة بالمغرب اسمها البرقوق فهمت من عرش اسمها بالعربي الفصحى آه هاي آه هاي هاني لقيت فوائد العوينة آه هي معانت يقولك أكلة آه تساعد معناتها العوينة في مرض التصلب آه لعوينة ما أنا نشوفها هوني اسمها عوينة يمكننا غالطين وفما اللي يسميها خوخ بالحق فما اللي يسميها خوخ اما الخوخ احنا وحده ولعيبنا وحده فهمت البرقوق والخوخ والشهلوج ويدعي اظل البرومية وشجره تتناوات من جنس الخوخ من جنس الخوخ البرقوق وفما اللي يسميوها البرقوق المهم شعلينه آه البرقوق اي الكمثره الكمثره اي البرقوق المهم آه هذية باهية ياسر قبل ما تبدا الاعتكاف انك تاكلها ياسر ومن بعد تستعمل ما يسمى زيت الخروع وفما انواع راه من الريجيم فما ريجيم يقامل على اللحم وهو ريجيم معروف فهمت وثابت فهمت انك خاصة ما يسمى لحم الدجاج انك مدة أسبوع كامل تاكل كان لحم الدجاج وخاصة الصدر أسبوع كامل تاكل لحم الدجاج شنو يعمل هذا؟ يعمل لك انه يقوي لك في المشكلة خاصه الرياضيين فهمت؟ الرياضيين تنجم تعمل مثلا صيام على مثلا الحوت تبدل كل مره تعمل حاجه شنو هو توقع؟ انا حبيت نقول لكم انا على حكايه الريجيم مش الريجيم الصيام ساعه المعده المعده هذاك علاش مثلا المعده لازم ايش تخدم ياسر انا مثلا الريجيم اللي نعمل مش الريجيم، الصيام اللي نعمل فيه هو كل يوم من 6 تاع العشيه حتى نقوم الصباح ما ناكل حتى شيء يعني كي ندخل فيها النوم بتاعي من 6 حتى الثمانية يعني 14 ساعه كل يوم ما ناكل حتى شيء كل يوم منهم 6 ولا 7 ساعات نوم والباقي 5 ساعات ما ناكل فيهم حتى شيء الصباح كي نقوم نشرب طبعا نشرب الحاجات كيما مثلا الفيزيون الانواع من انواع فهمت العصير العصير كل شيء فهمت ومن بعد نفطر الفطور بتاعي الباهي فهمت هذاك شنو يخلي يخليك خليك حتى نفسيه راهو جربوه الصيام جربوه فما نوع من الصيام الاخر قلت لك انا مثلا علاجي من سرطان كان بطريقه الصيام فهمت الصيام، هناك مراكز في اوروبا العلاج للامراض عن طريق الصيام. على خطر كل مرض هو يتسبب بانواع من الاكل المعينة تمتنع عليها، فهمت؟ تمتنع عليها فالمرض يموت او الخليه تموت كما الخليه السرطانيه مثلا، فما حاجات موجوده في معناتها معروفه انك تاكلها هي اللي تغذي الخلايا السرطانيه فهمت؟ هي اللي تغذي الخلايا السرطانيه، اذا كي أن عن اكلها وتصوم عنها، الخلايا السرطانيه تختلف على الخلايا العاديه، ليس لها مخزون تجبد منه. تو الخلايا العاديه كي ما تعطيهاش اللي تاكل، تمشي تدخل للمخزون اللي تخزنه من معنتها آه المخزون اللي تخزنه باش أه، تبقى عايشه فهمت اذا هناك ياسر معناتها أه، عندك السكر أه، الكوكاكولا أه، السكريات بصفه عامه فهمت هي اللي تسبب المساله السلطانيه أه، أه، مثلا الشاي الاخضر به ياسر فهمت أه، يعطيك طاقه ويعطيك أه، فهمت ويقوي الخلايا مثلا الثوم، فهمت؟ يقلل من الإصابة بالسرطان، الزنجبيل وعدة أشياء أخرى، إذا راهو ما نجموش نجيو نفرضو صيام على البشرية الكل، فهمت؟ وما نجموش نجيو صيام فما حاجات عامة، لكن الإنسان فما حاجات أنت تأكلهم تقلق منها، واحد آخر ياكلها ما يتقلقش منها، فهمت؟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 يعني كل ما فما حتى مشكل فهمت انا ما عادش ناكل الحمد جاء عندي فتره طويله بالحق عندك الحق انه طبعا الحم انا مانيش راني متعصب فهمت واحد ما لازموش يكون متعصب في كل شيء فهمت خاطر يقول لك اكثار من الشيء ينقلب الى ضده ما لازمكش تكون مدمن على حاجه كيما يقول لك القناعه ليس ان لا تملك الاشياء وإنما أن لا تملكك الأشياء القناعة الإنسان القنوع هو إنسان ينجم يوقف الحاجة تو مثلا أنا هاني نتكيف لكن جربت عامين ما نتكيفش والنجم ما نتكيفش عادي هاني تو مثلا ما نتكيفش قررت معاش نتكيف في الدار ما نتكيفش في الدار فهمت لكن وقتاش تولي الحاجة خائبة وقتها ما تنجمش تتنزل عليها أنت بشر فهمت لازم تكون عندك فما بعضهم يقول لك انا اي انا ملحد نعمل اللي نحب ما نحرمش روحي اللي نشتيه نعمله اي اللي تشتيه نعمله تضر روحك فهمت؟ اذا هذه المساله اللي حبيت نقولها اذا الصيام ليس علاقه له بالصيام القطيعي ليس له علاقه بالصيام الذي يطبق من طرف المسلمين اليوم الصيام يمكن ان يكون طريقة عيش للصحة البدنية، والإنسان كي ياكل ياسر ماذا بيه يرتح روحه، الجسم معناتها لازم يكون في معناتها متناغم متصالح مع روحه باش ينجم حتى طريقة التفكير نتاعو، راهي الماكلة فما عدة أنواع دراسات تقول أن فما نوع من أنواع الماكلات فمتى تؤثر حتى على النفسية، عندك يعني كي تاكل اللوبيا واللوبيا تبدا مش طايبه ياسر، ما تتقلق وتولي تحلم ويعمل لك الغازات وكذا. فهمت؟ العسل طب السكر السكر اسمعني، فما هذه دراسات يعني علميه. عندك السكر والملح. السكر والملح. موجود في كل بلاصه. في التفاحه موجود في السكر، في كل شيء موجود السكر، فهمت؟ موجود في كل بلاصه. والملح موجود في كل المواد. إذا أكل السكر وأكل الملح حكاية فارغة. فهمت؟ معناتها حكاية فارغة. تجي تقول لي نبدل السكر بالعسل الطبيعي، طبعاً العسل الطبيعي بي. ما عنده حتى علاقة بالسكر. كي أنت ما تقدرش تنحي السكر، بدله بالعسل الطبيعي. فهم عبيد ما يحبوش العسل الطبيعي. فهمت؟ أما ثلاثة حاجات ابعدوا عليها. هذيا معناتها عامة لكل البشر هي السكر والملح والحليب بعد 12 سنة الحليب ما فماش ما أخطر منه الحليب هو يسبب الشيخوخة وهو اللي كثر من عملية الغازات في البطن وهو يرهق البطن وهو اللي يسبب لك تكبر قبل عمرك فهمت حتى السكر الطبيعي راهو ما نعرفش أنا فما عبيدي يقول لك لا أنا ما نجمش ما ناكلش السكر ما نجمش ما ناكلش ملح رأك تتعود هي مسألة اقتناع به كما تنجمش قول ما عندي ما نقول فهمت الخبز يبعد عليه الخبز اسمعني فما, فما أنواع من الأكل توا صنفت على أنها أكل الفقراء عندك الخبز والشعير والمقرونه والروز وكل هذيا الاكلات هذيا لماذا جعلها الانسان هذيا جعلها الانسان لكي يوكل ملايين البشر فهمت الخبز وكل وال... ما هي الامور هذيا الخبز مش باهي اما مدنجة مش كل شويه نظم انت انت اسمعني انت اخلق روحك نظامك، فهمت؟ فهمت؟ في السكر البني فما فما انواع انا انا ضد انواع السكر بصفه عامه، انا شخصيا اما كيما قلت لكم انا نقول لكم السكر والملح والحليب خايب، من بعد انت حر على حسب ظروفك، فما اللي سكر مغشوش وفما كاليتي باهيه ماهيش مخشوشة فهمت؟ مثلا توا في اوروبا <تصفيق> فما البني مثلا أنا أضرب لك مثال، مثلا يقول لك الروز الـ الـ البني خير من الروز العبير، ليس صحيح. الروز البني أصعب معناتها أصعب للهضم. على خاطر اسمع الإنسان مربوطة الحياة بتاعه بتحرك المعدة بتاعه. كي المعدة بتاعك مثلا تاكل ليل ونهار، هاو شيبس، هاو واحد، هاو شنو، هاو المعدة بتاعك رتح ربها شوية. فهمت؟ رتح ربها شويه رتحها، فهمت؟ المهم، نظن حكيت اللي حبيت نحكي عليه اليوم، كان عندكم بعض الأسئلة نزيد معاكم بعض الدقائق، ونمشي على روحي، ونلتقي وغدوة في فيديوهات أخرى، طون كل مرة خليني هكاك على راحتي نختار موضوع، فهمت؟ بول البعير، إييييه بول البعير دواء من الف فهمت؟ اسمعني اشرب بول البعير وتهنى هكا فهمت؟ كان تشرب بول محمد خير لك فهمت؟ رأينا انا وقت نتكلم على محمد راهو بما بعضهم يقول لي انت تكره محمد وكذا وكذا وكذا وكذا، ما نكرهوش، ما نكره فيه علاش؟ انا نتكلم على محمد اللي مأثر في العقول نتاع المسلمين. آه كريم كيفش يمكن دخول العقل الباطني والغوص في اعماق هذا موضوع اخر يا كريم خلينا توا في الصيام فهمت؟ واول حاجه ما فماش هذه كيفاش؟ ما فماش عصا سحريه فهمت؟ يعني يمكن نعطيك الطريقه نتاعي ولا طريقه واحد من بعد انت لازم تلقى الطريقه نتاعك افهم انا البارح تكلمت على ما يسمى بالايمان والاعتقاد و التسليم كانت تنجم تجرب الحاجة جربها فهمت وعيشها وحكم عليها واحد أكيد تولي مؤمن في الحاجة فماش إيمان عام كل حاجة واحدة وكان ما تنجمش على قل اقبلها عقليا تولي لك معتقد وكان ما تنجمش سلم فهمت كل واحد ومستواه رانا ماناش في درجة نفس درجة الوعي، لازمكم تفهموا اللي ما نفس درجة الوعي، البشرية مش متساوية بدرجة الوعي. وكل واحد عنده الطريقة بتاعه ما فماش مفتاح يفتح البيبان الكل. ننجم نوريك أنا كيفاش فتحت بابي. أما انتي تلقى الطريقة نتاعك، انتي وقت تكون عندك نية حسنة وتحب الفعل وتبحث بالفعل، فانت يعني يجيك هكذا كليك. تجيك في مخ تطبقها أه هل مجموعه الاسقاط النجمي هي نفسها مجموعه الغنوصيه؟ اي هي بيدها هي الغنوصيه خاطر غير توقفت انا شويه على خاطر الخدمه يا قرنفل الصيني اما أه تنرجع نحكي فيها. <تصفيق> باغ البيرة باهية للصحة نو <hesitation> وي شو معناتها ماء الشعير والخمر الخمر أه، مش خايب لا كأس من الخمر ما مش ليكثار واحد يعملها حاجة باغ بليزير وحتى كان يكثر مرة يكثر شنو فيها آيه يا سيدي مرة نبلعها موت وشنو هي فيها فهمتها شنو هي فيها ما فهم حد شيء لازمك تجرب الحاجه وتعرفها ومن بعد تقرر فهمت كان تبقى فيها ولا متبقاش ما هي ايجابيات الدين الاسلامي ايجابيات الدين الاسلامي هي مثل ايجابيات الديانات الابراهيميه تحت سرقه الفم اعاسمه تعرف شنو كيما كان تجي تقول لي تاوا كانوا كانو كوس فما واحد سارق سارق الدنيا الكل تقول لي شنو هو الايجابيات نتاعو نقول لك تمشي لدار وتلقى العشب اما راهم سارق فهمت؟ ايجابيات الدين الاسلامي هو فيه حاجات انسانيه كانت الانسانيه يمكن باش تنساها ولكن بقات موجوده في الاديان هذه. فهمت؟ لازم نعرف حقيقه هذه الاشياء، ونبحثها بعيد على الغطاء الديني والسطوه الدينيه والاغتصاب الديني. والمذهبيه والعنصريه والتعصب وتحريرها تحريرها من سطوه السياسه الايديولوجيه الدينيه نير دو دون لو جون موزمون كرسون نفاسة براتيك جن merci d'avance en dehors حسين الطريقه اللي يسموا بها المسلمين غريبه ياسر yeah, راهو شنو تقعد نهار كامل ما تاكلش ومن بعد تاكل ناقة الله وسقياه؟ على الأقل كي ما تاكلش نهار كامل ومن بعد كل شوية شوية، نقص من ماكلة، نقص من الحومات، وقتها تولي عندها منفعة الصيام. ولو حتى معناتها الماء مش معناتها موجود مش مشكلة، فما نوع من الصيام عن الماء على علمك. فما نوع من الصيام عن الماء. فهمت؟ أما معناتها فما نوع بالصيام يعالج بالصوم الا على الماء. يا الكريم هل الانسان يخترع الكرامه ام الكرامه حقيقه؟ آه الكارما تقصد الكارما، الكارما موجوده في الكون هي هي قانون راهي الفعل ورده الفعل، ما فماش انسان ماهوش باش يتحاسب راهو. اللي تعمل يرجع لك ويرجع لكش اللي كنت يرجع لك من بعد في اولادك اولاد اولادك اولاد اولادك، كل شيء مربوط ببعضه. فهمت؟ نظم الأكل ومعرفة ما تأكل له تأثير مباشر على النفسية والطاقة الجسمية الذي يمكن التحكم فيها بالفعل بالفعل بالفعل أخي كنت شخصيات الأنبياء حقيقة ووصلنا عنهم تزوير من بعد أخي كريم ماذا لو كنت شخصيات الأنبياء حقيقية وما وصلنا عنهم تزوير من أشخاص سياسيين بعدهم يمكن زادة؟ يمكن لكن أنا أحكم على ما نعرفهمش اللي تحكي لي عليهم هذا فأمتى آه ما نجمش انا نبرأهم لأنهم هم يكونوا حاضرين باش نعرف. آه لو مثلا توا جينا حينا محمد، حين وصلنا لدرجه من العلم والمعرفه ان نحي الموتى. وجبنا محمد وعرفنا شنو عمل آه في حياته الكل، ونلقاه اللي عامله في حياته الكل ما عنده حتى علاقه بمحمد اللي موجود في الكتب. في تلك الحاله اني ابر محمد، اما نجي انا نخمن ونقول اللي موجود في الكتب مش هو محمد ولا مش هو عيسى هذا ما عنديش دليل، هذا تخمين، هذا تأويل شخصي فهمت؟ <تصفيق> آه بح آه. ما بح المهم طبعا بالفعل به المهم اكتفي غدوه نتلاقاو في موضوع اخر خليني نخمم فيه. الأوميجا، الأوميجا موجود في العظم، لا في الحليب موجود في عدة أشياء الأوميجا فهمت؟ أي نقول تصبحوا على خير وكيما ونتلاقاو غدوه في موضوع جديد طبعا غدوه باش نعمل مقابلة وبعد غدوه باش نعمل مباشر نهار الخميس مانيش باش نعمل نظن قدر نروح مخر من الخدمه آه، نهار الجمعه يمكن نعمل نهار السبت ولا حد ما نعملش نهار الاثنين نعمل المهم يمكن حتى نهار اللي ما نعملش نعمل فيديو نهبطها فهمت المهم نشوفكم غدوه وبالسلامه وما تنساوش آه اللي يحب يوزع الفيديو آه من غير ما نوصيكم آه شكرا على التشجيع آه شكرا على التوزيع وشكرا آه فهمت على المشاركه نتاعكم وبسلامة. أه كيفاش أحلو عنها؟ بسلامة.